السلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے تو तो टेंशन تو نہیں ہے مطلب کوئی ٹینشن ہے تو بھائی کو بالکل نہیں بتانا خوش رہے ہیں اپنے خرچے پہ اچھا بھائی لاسٹ ویڈیو بنائی تھی نام کے اوپر تو ویڈیو کیا بنائی میں نے تو اپنی جان کے لیے غلطی کر دی اتنے میسجز اتنے میسجز اتنے میسجز کہ کون ہے بھائی کہاں سے آ گیا ہے کون ہے الو کے چودھے ویسے کم پڑھے میں انٹرنیٹ پہ گڑی والا انسان جو تو اور آ گیا ہے اتنے میسیجز اتنے میسجز پورے کے پورے دو میسیجز نے نا ان باکس فل میسیجز پڑھ کے لٹرلی پھر میں نے سوچا کہ مطلب مجھے آج تک خود نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں پھر جب میں نے غور و فکر کری سوچ وچار کیے تو مجھے پتا لگا کہ میں پلیز یہ نہیں بولنا کہ کومن مین کا مطلب نہیں پتا تم لوگ خدا کے واسطے مسئلہ یہ تم لوگوں کا نہ تم لوگوں کو انگلش آتی ہے اور پھر تم لوگ کو ہر بات بھی سمجھاؤ کون سے اسکول میں پڑھے ہو بھائی پیلے اسکول میں پڑھے ہو کومن مین کا مطلب نہیں پتا की बात है लेकिन मैं बता कोमन मेन मतलब यह होता है मेरे भाई, वो जो रूटीन में चल रहा हो और रूटीन में चलते चलते वो भी चुपचाप जाकर काम धंधे पे लग जाए वो होता है <laughs> जैसे आप और जैसे हम बोलो ना क्या हो गया نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات ایسا ہی ٹھیک ہے جیسے چلنے ہیں بھائی